السلام علیکم سوارگ پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک منفرد موٹروے کے بارے میں بتائیں گے اس کا نام ہزارہ موٹروے ہے اس کو ایم ففٹین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا ایک اور نام سی پیک روڈ کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے ہزارہ موٹروے کی لینتھ تقریباً 180 سو اسی ہزارہ موٹروے کا سٹارٹنگ پوائنٹ حسن عبدال کے قریب برہان سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام تھاکوٹ پہ ہزارہ موٹر وے کا ساؤتھ ہینڈ برہان ون موٹر وے کو ٹچ کرتا ہے اور نارتھ اینڈ تھاکوٹ سٹی کو ہزارہ موٹر وے کے ایک سو اسی کلو میٹر میں چھ ٹرنل واقعہ ہیں یہ چھ ٹرنل اپنی منفرید کی وجہ سے بہت دیب اور دل دلفریب ہیں ہزارہ موٹروے کی ان چھ ٹرنل میں سے دو ٹرنل اپٹباس سٹی کے علاقے میں آتی ہیں اور دو ٹرنل منصیرہ ڈسٹک کے علاقے میں واقع ہیں اور ایک ایک ٹرنل کارمین اور بٹل کے علاقوں میں واقع ہیں ہزارہ موٹروے وے ہری پور کے انٹرچینج تک سکس لائن موٹر وے उसके اس کے بعد یہ فور لائن जाती है ہو جاتی ہے جو کہ منسیرا تک ہے ہزارہ सेक्शन وے کا آخری سیکشن منصیرا ستھاک کوٹ سیکشن ٹو لائن موٹر وے ہے ہزارہ موٹر وے کی سب سے پہلی ٹرنل کا نام ایپٹاوا ٹرنل ہے اس کی لیند ستارہ سو بیس میٹر کے قریب ہے اور یہ شملہ پہاڑی کے نیچے بنائی گئی ہے ہزارہ موٹر وے کی دوسری ٹرنل بی ایپٹباد کے علاقے میں واقع ہے اور اس کی لینتھ تقریباً تین سو نوے میٹر ہے ہزارہ موٹر وے کی تیسری ٹنل یہ ٹنل منصیرا انٹر کے بعد تقریباً چھ سو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کو مانسیرا انٹر ٹنل کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی لمبائی پچیس سو اٹھائیس میٹر ہے اور یہ مانسرا کے سنگلاگ پہاڑوں کے اندر बनाई गई है ہزارہ میٹر وے کی چوتھی ٹرنل کارمین انٹرنل کوارے کے علاقے میں یہ کارمین انٹرنل اس کی لمبائی چار سو بیالیس میٹر ہے زارا موٹر وے کی سب سے لمبی اور خوبصورت ٹرنل اور خوبصورت علاقے میں پائی جانے والی ٹرنل اور خوبصورت علاقے میں واقعہ ٹرنل بٹل ٹرنل اس کی لمبائی تقریباً انتیس سو چھ میٹر ہے بٹر ٹرنل اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے ایک منفرد اور ددہ زیب ہے اس ٹرنل میں ٹو لائن روڈ ہے اور ٹو وے ٹریفک چلتی ہے اس ٹنل کو کراس کرنے کے لیے ساٹھ کی اسپیڈ پہ آلموسٹ آپ کو تین سے چار منٹ لگ جاتے ہیں میٹر وے کی سب سے آخری ٹرنل جو کہ چنار کوٹ کے بعد آتی ہے اس ٹرنل کا نام تھاکوٹ ٹرنل ہے اور اس کی لمبائی تقریباً چھ سو پندرہ میٹر ہے اس کے بعد آپ تھاٹ کے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے ساتھ ساتھ دریائے دھانا بہتا ہوا دریائے سن میں گرتا ہے آپ کا ہمارے ساتھ یہ سفر کیسا رہا اس واگ میں اپنی رائے سے اگاہ کیجیے گا ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل قریب میں آپ ایسے ہی انفارمیٹک ولاگ دیکھ سکیں شکریہ خدا حافظ